تیسرے کلمے کی فضیلت حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللّہ الحمدل و اكبر ولاقوۃۃ اللہيم تو اللہ تعالىٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا متى اور فرما بردار ہو گیا سے بخش دیا گیا اس کلمے کے بے شمار فضائل ہیں ذہنی سکون گھریلو پریشانیاں میاں بیوی بی کے اختلافات رس میں تنگی کاموں میں رکاوٹ مقدمات میں پریشانی عبادات میں دل لگانے کے لیے روحانی ترقی پانے کے لیے جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے اولیاء کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ صبح اور شام ایک ایک تصویر تیسرے کلمہ کی ضرور پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول رہا۔